Запоріжанка Тетяна Бовтута чотири роки навчалася на факультеті мистецтва та дизайну Хортицької національної академії. Каже, з дитинства мріяла малювати, тому обрала таку професію. Сьогодні захистила бакалаврську роботу. Каже, темою обрала декоративний живопис «Мелодія свободи». Під час захисту презентувала панно з одноіменною назвою під музичний супровід гри Богдана – українського музиканта і композитора на псевдоп'яно «Екстреміст», з яким вона познайомилася через інтернет. Він зіграв уривок «Влас Композиції під назвою Небесній Сотні. Ідея декоративного живопису Молодія Свободи полягає у створенні унікального панно, яке зображує моє бачення композиції Небесній Сотні та розкриває водії та емоції, що панували серед учасників Революції Гідності. Тетяна Бовтута каже, на передньому плані її пано зображений піаніст-екстреміст, який цілодобово грав на барикадах вулиці Грушевського під час Революції Гідності. На другому плані – бійці Беркуту. Їхні постаті передають відчай, адже вони не мають можливості піти, каже дівчина. Далі – Донецький аеропорт. Лише у 2019 році, Через знайомство з піаністом я почала цікавитися, і я почала більше приділяти йому увагу, дізнаватися. І всі події, вони захоплюють. Щодо і... цього, можна так сказати, перформансу, все ти вирішила, що тобі запропонували? Це було імпровізаційне, тому ви правильно висловив перформанс. Це було круто. Я цього добивалася і сама знайшла інструмент. Я побачив в ній величезний потенціал, який може не розкритися. Мене зацікавило в Тетяні те, що вона взагалі не знала про Майдан, про війну, краєм вуха, щось чула. І познавшися зі мною, саме від мене вона дізнавалася цю інформацію. Я таки ще в складі медбату був, і ще якась війна була в моєму житті деякий час. Тому ми зв'язувалися з телефоном, я розповідав їй щось, якісь, і вона дуже краділа на фронт, просилася. Насправді так, творчі роботи завжди стараються приподнести не тільки у сухому вигляді полотна. Тема, я вважаю, що Тетяна дуже актуальна, ну, тому що це, ці події вони хвилювали дуже багато людей і викликають дуже багато суперечностей. І такі теми, ну, дуже важливо зараз у нашому суспільстві висвітлювати, підтримувати молодих художників, які бажають, ну, займатися, розробляти, показувати людям різну думку на ці події, та різне трактування і саме з образотворчого мистецтва. Тут Таня дуже така авторська, скажімо так, кольорове бачення, авторське роботи, але це пов'язано саме з історичними подіями, яка вона, вона зображувала через мелодію та кольори, які відповідають тим нотам. Український музикант і композитор Богдан на екстреміст пише твори, присвячені героям, які відстоювали свободу України під час Революції Гідності та збройного конфлікту на Сході України. Виступає завжди у Балаклаві. Крім цього, пише картини. Разом із Тетяною Бовтутою створили два мурали стінних живописи. Перший – Бато, як я вже говорив. Другий – це в місті Кримінець з Західної України. За символічний кошт ми зробили для наших друзів-стоматологів, які лікують зуби нашим захисникам безкоштовно. Ось цей морал, який ви сьогодні бачили. Цю роботу, на щастя, взялися оплатити Рада Бережан. Роботи рівня митець держава, другий в цій парі відстає в плані виплати. Якщо з Приватним власником домовляємося з бізнесменом набагато простіше, часто буває. Морал «Мелодія свободи» з бакалаврської роботи запоріжанки Тетяни Бовтути. планують створити у місті Бережани Тернопільської області, розповів піаніст. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.